És increïble realment el talent, no és només el títol del, del certamen, sinó que realment hem vist molt de talent entre els nostres joves i les nostres joves. Avui hem vist a l'escenari projectes increïbles. Destacaria en primer lloc la conscienciació social que tenen aquests joves, que ens estan demanant a crits que realment arreglem el món i després importantíssim aquest primer contacte amb les empreses al desenvolupar un projecte des de zero, des del seu pensament, la seva concepció fins a la seva materialització concreta. És una aplicació que el que vol és ajudar tota la comunitat TCA, tant com els pares, perquè facin comunitat amb altres pares i els especialistes, com el pacient, ja que els facilitem com un mentor que el gui per tot el el canvi que això conlleva, després també doncs, que puguin fer el registre i entre altres moltes coses i també als propis especialistes perquè puguin tenir el registre de tots els seus pacients. Creo que ha sigut una experiència fantàstica, llegar fins aquí, hem après un munt de coses, la veritat, tot el treball que hi ha darrere a l'hora de fer un pla d'empresa de i estic molt agradecida de poder anar de viatge mi la companya.